<מח> אם אני מרגיש עצוב נשכח או קצת עזוב אם קורלי לי שפתאום אין לי שמש במרות את עיניי אני יוצם, ומזמזם שיר חדש או שיר אחר שיהיה לי לחבר תפסיק לשיר תגלה את הכל ותפיצו בליר שיר בכל גם אתה יכול להעים אז נעים להקים No. Smakowe. והשביל or that he won't, and the or that he won't. As the plane to fly, the or to fly. He will fly as all the birds, and he will fly the bird. Bird, שיר, שיר, שיר, אל תפסיק לשיר. תגלה את